Já jmenuji se Zdíše a jsem ve finále soutěže Hledá se lídr, ale abych to vyhrála, tak potřebuju tvůj hlas. Hlasovat pro mě můžeš na www.hledá.se do 18. což je v pátek. Soutěžím s projektem Špendlík, což je projekt, který chce dělat besedy na školách jinak. Chci, aby na školy chodili lidé z okraje společnosti, protože si myslím, že jejich příběhy nám mají co říct. Bude to jen tak. Chtěla bych, aby každý, kdo mi pošle hlas, tak udělal nějaký dobrý skutek a podělil se s ním třeba na sociálních sítích a nominoval k tomu další tři lidi. Já nominuju Andreu Procházkovou, Mikuláši Mináře a Táni Liskovou, aby udělali nějaký dobrý skutek. No a protože chci jít příkladem, tak jsem se rozhodla, že rozdám pár mých oblíbených knih a pár časopisů respektu.